Victor Cintacu anunc jihadul lui Sebastian Ghic, noi dezvluiri alucinante ale fostului deputat fugar, Victor Ponta a fost obligat să demisioneze. Victor Cintacu a făcut un anunc incredibil în direct la România TV. Jurnalistul a anuncat jihadul care l-ar putea produce un nou episod din interviul cu Sebastian Ghic care va fi difuzat în această seară. Cintacu spune ce dezbluirile din această seară la un prim plan pe fostul premier, Victor Ponta sub liniere in numai. Sebastian Gicdebo mecanismul denuntorilor Provesion sublinierătii. Prin subliniere antajace subliniereții, sunt obligați să fie denuncați mai mulți oameni. Un premier, Victor Ponta, a fost obligat să demisioneze. Sebastian Ghi Poveste subliniere pe cum au fost pulverizați trei candidaci ai unui partid ca să nu mai candideze. Este vorba despre trei candidaci distru sublinierei într-o singură lună, a dezbluit și Acest Acesta nu s-a oprit însă aici. Despre toți se vorbe sub lunghiere Se discut despre Claus Iohannis, Florian Coldea, Laura Codruca Covesi, Victor Ponta, Gabriela Firea. În ciuda tuturor presiunilor, caseta aceasta va intra pe post, a mai spus și Utacu.